А що там над путями? Угу. Рада до безум'я була жіночка. Роздавали сьогодні ми хліб, роздаємо два рази на тиждень. Ну, люди приходять, допомагаємо. За багатьма просьбами приходять. Кому-то хліб, кому-то воду. Кому-то просто допомогти. Ну, як звичайно, везде. Кому-то страшно, кому-то заховатися може треба. Воду возять, самі навіть їздять і питають, якщо вам треба воду, то ми вам привеземо. Хліб регулярно ми тут беремо, тому що ми тут близько, тут пункт незламності. Тож ми беремо, нам сюди вислухають, допоможуть у всьому. Ми їм дякуємо, хай Бог хранить їх на всіх кроках життя. В не стинається нікому нелегко працювати, ні в Запоріжжі, ні в Оріхові. Тут, так, да, тут треба постійно увагання, бдительність. Тому що як прилетіло тут, рядом, от -от. це добре, що тут нікого не було. Повилітали і окна, повилітали криші. Він 50 метрів відсюди кап упав. Керувана авіабомба. Важко, звісно, ну. а хто ж, якщо не ми будемо це робити? Так і працюємо. Це такий подарок нам катапи зробили. Ось осколок як товщина ось Куски. Жінкою були в Запоріжжі. Це пожар. Тільки четверхники приїхали 13-го числа. Повбирали, поприобирали, трошки підпололи, а пожежники дзвонять. Тобто втром 5-часово їдьте, бо у вас, каже, біда, прилетіла бомба. Це приїхало таке. Вчора поприїжджали, трохи понакривали, поприкидали, а сьогодні втром приїхав знову. Ще дужче порозбивало, було не так, знову десь приліталося. Знову ще валялося, ще душе, а це... вікно розбито полне. Ось там на гостелі розпало і спальня і тут, ось і двері вилало молоток, ось і вікно, ось окрайні теж. Місто постійно знаходиться під ударами авіації, керованих авіабомб та артилерійських. Їх на Оріхів скидають два види – одна 500 кілограмів, друга – 1500. Якщо керована авіабомба вагою 500 кілограмів попадає в жилий будинок, то його зносять вплоть до фундаменту та ще й углиблюється у землю. Якщо вже Півтори тонну, то таке, як трьох-чотирьохповерхова школа, злажується в ноль повний. Така щоб